У центрі соціальної підтримки знайшов нових друзів, каже вимушений переселенець з Донецької області восьмирічний Єгор. З Данілом, з Леною з ще однієї Леною. Середини травня місяця мешкає у соціальному готелі, розповідає мати чотирьох дітей Катерина Мельниченко. Звернулась до соцзахисту. Як багатодітна сім'я, нас подзвонили сюди до завідуючи, до директора, і звільнилася кімната, Ось ця, ну, так можна сказати, велика. Умови. Подобається нам тут умови, ну краще. Як і в квартирі, тільки все ну, обще. На обід дружина готує салат і суп, говорить Сергій Мельниченко. Четверо дітей, ну це найменша наша Софійка, три місяці їх. Ну, хлопці старші, Нікіта. Середній Ігорчик у нас і Назар, шість років. З побуту все є, і туалети, душові кабінки, і пральна машинка. Ну, тобто, все для, ну, як все для комфортного життя. Платить по 500 гривень за ліжко місце, розповідає присиланка Завдіївки Ніна Коюда. Коли було отоплення більше, зараз, ну, Достатньо мало. За місяць 500 гривень чоловіка. Квартири дуже, дуже дорого стоять, так? а тут, в принципі, все то же саме, але ж тільки гурток, що не самостійно, а рядом з нами знаходяться люди. Переселенці в Хмельницькому центрі соціальної підтримки та адаптації сплачують лише за ліжко місце, розповідає його директор Олександр Парацій. Зроблена калькуляція проживання на літній період в відділенні підтриманого проживання. Туди входить складова частина, це насамперед комунальні послуги левого частка, і це відсоток найменший – це заробітна плата. В середньому плата складається за одне ліжко місце на сьогоднішній день близько 600 гривень. Кожному з внутрішньо переміщених осіб безкоштовно надають гігієнічний набор, говорить Олександр Парацій. Постійна білизна надається, це посуд. Тобто все те, що людина потребує, все те, що людина на перший час має мати, ми стараємось завжди забезпечити. З початку війни, лише транзитом від однієї до трьох діб, наші установи відвідали 64 особи. Це ті, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. 57 осіб, які мають також статус внутрішньо переміщених осіб, нас отримали виключно гігінічні послуги без надання місця проживання. Вони зверталися також до послуг практичного психолога, та була левова частина ті, які отримали первинну медичну допомогу. Всі кімнати заповнені, каже завідувача соціальним готелем Центру підтримки та адаптації Ніна Андрушкова. Готель взагалі розрахований на 34 ліжко-міжська. На сьогодні проживає також 34 чоловіка, всі внутрішньопереміщені особи, всі кімнати на зайняті, 11 кімнат. За словами Олександра Парація, щодня до центру звертається від 3 до 5 переселенців з проханням заселитися в соціальному готелі. Михайло Жила, Віктор Кравий, новини на Суспільному, Хмельницький.